اه مش الحياه دايما عايشين هنا عايزكوا جنود بالراحة علينا استوينا جبنا خيرنا واتهرينا وفي متاهة الحياة دايماً عايشين هنا في حماة طرق كتير ومتنداها أحسنا خلاص لازم ننساها أفراحنا كمان بنستناها علشان نتجمع بيها في الجنة وفي متاهة الحياة دايماً عايشين هنا في حماة طرق كتير ومتنداها أحسنا خلاص لازم ننساها أفراحنا كمان بنستناها علشان نتجمع بيها في الجنة في الأرض مكانها ولا في السماء او أوقات وسط الزحمة ننسى ونضرب لخمه في ناس علينا قطعه وتعلي رخمة رخمه تعرفش مين احنا بالراحه علينا استوينا جبنا خيرنا وتهرينا واللي منا بيجرحونا فككو منا او ساعدونا بعد انا عنيها علينا روح من, من المنور بيحاربونا واحنا كمان جاهزين لسلاحنا الحلم جميل خدنا دبح ظبطنا حنا واقع اللي جرالنا لو سهل الموت يطولنا وجد خلاص وقت موتنا والارض اترمينا واتحللنا وانتهينا سيبنا الدنيا روحنا تاني للي خلقنا واتسالنا على اللي ربنا اداه فين اولادنا فين اراضينا فين اموالنا مين ينفعنا غير اعمالنا كلامنا بقالنا بيه اكيد هيفتكرونا مفيش في الارض اللي هيحمونا غير ربنا اللي خلقنا واكيد يرحمنا لينا اسبابنا سلمنا خلاص جايين على الجنه ايه هو تحسبنا عملنا ايه اللي يسلمنا ولما اعدائنا هان رسولنا خدوا من اعدائنا جبنا خيرنا في السلام ده كلامنا اماروا احلامنا ضعفوا صفوفنا واستسلمنا من قبل ما نطلع اتحاربنا وأم عشان اليوم كسبنا واللي يصيبنا ضل مصيرنا العين تصيبنا اطواق من اما نروح تجيبنا ومن قبلنا مش بتكلم عن حكومه الشعب اللي جابونا دايما هنا بيحترمونا من اما نروح ما كان يحمونا اتربيت وسط الديابه الدنيا غابه وانا من سلاله الدلابه بسبق وبنجري ميل حقنا طريقه نوت داخرنا ولو هنموت علشان دينا ده يكون احسننا ولان عدو يسلمنا في السماء الجنه مش هنا بين احزاب وتفرقنا لازم نرجع اعظم امه في ابننا لو اتحدنا دلوقتي وقت موتنا وفي الارض اترمينا وتحللنا وانتهينا سيبنا الدنيا رجعنا تاني للي خلقنا واتسالنا عن اللي ربنا اداهولنا فين اولادنا فين اموالنا فين احوالنا مين ينفعنا غير اعمالنا كلامنا بقالنا بيه اكيد هيفتكرونا مفيش في الارض اللي هيحمونا انا مش بتكلم على الشعب اللي جابونا دايما هنا بيحترمونا دايما نروح مكان يحمونا اتربيت وسط الديابه الدنيا غابه وانا من سلاله الغلابه حياه دايما عايشين هنا في حماطه ورو كتير وبيتنداه احسن ما خلاص لازم ننساها او كمان بنستناها مستناها علشان نتجمع بيها في الجنه اما كانها في الارض ولا في, في الارض ولا في السما هقول لك ما تعرفنيش الكشيري انا ولا اخواني ولا إرهابي اقدم العسكر رجع تاني هتعمل ايه لو كنت مكاني الشعب ضحايا كل معاني في العالم كل الدم معلم على أعدائي انا لازم اعلم مش هفضل عايشه اتالم انا عارف مش ناب من كتر ما شفنا كتير احزان وكل ما مكان بتلاقي اعداء انتشروا خلاص زي وباء قانون الغاب ماشي غباء يا حكومه كفايه ارحمونا العقده في نصف اللي في الغاب عملوا خلاص علينا حساب ذئاب وكلاب وقانون غلاب. ملهوش احباب والكل اهو خاب مات وساب الحلم غراخ <تصفيق> <تصفيق> وشاب الراب والشباب في العذاب تحت الضغط في الالام طب ايه مخبي لينا الزمان انا قدام لسه هنعرف الايام صدقني الحل في الاسلام الوحده ده اول الاحلام لو اتحدنا نكون قدام نرجع تاني لكلام قران كلامنا واحد رسولنا واحد ولو انت لوحدك مش هتساعد ارجع اقول مش هيساعد غير الساعد عن حلمك باعت افضل قاعد ايامنا عدوا مش راجعين راضيين بايه يا بني ادمين هو انتم كده ناس عايشين عايزين يا مسلمين بالوحدة أكيد منصورين لأننا عدالنا بين خايفين مسلمين وموحدين والأخطاء كلها شايفين الخطة كانت من الأعداء ضربوا شبابنا مخدرات آه. وقت كتير مدمنين <تصفيق> الأمر انتهى في صفحات الأخ كمان بسجارة بيهون آه يا خسارة على الرجالة فاكرينها شطارة ويقولوا حقوق الإنسان العالم ده خلاص مجنون وأنا عايش فيه هنا مسجون عدالنا شافونا قالوا سمون مفيش هنا رحمة وجود دايماً <تصفيق> طيب عايشين هنا فاهمين عشان على اني ما متعرفش عيش انا هقولك كلمه ليش انا اللي جاي ولا حتى بثوره في انا ولا اخواني ولا ارهابي حب من العسكر رجع تاني هتعمل ايه لو كنت مكان الشعب ضحايا كل معاني في العالم كل الدم معلم على اعدائي انا لازم اعلم مش أفضل عايش اتالم انا عارف مش هتنام من كتر ما شوفنا كتير احسان ماشي ليش حد الموت عايزكو جنود عشان هنموت ولحد الموت عايزكو جنود عشان هنموت لازم تموت علشان تعيش ماشي ليش حياة حقيقية تحت الارض صدقني كل اللي احنا في علشان بقيتنا عندنا هقول بك ترمي بقصنيش جنود سلام سلام ألام